الا الرجل مثل ما قال الله جل وعلا وقول المؤمنات يغضون بصاريين ويحفظون فروعها مثل الرجل عليها ان تغض عليه ان يغض والنظر العاضل لا يضر النظر العاضل ليس ليس بمقصود لا يضر مثل ما تنظر الرجال في طريقها او في المصلى في مسجد اذا صلت مع الناس هذا نظر عاضل لا لا يضر اما النظر الذي يكون معه الشهوه او معه الفكره لا يجوز